مبروك يا تاج الفخر يا وداد يا وداد يا اغلي البشر نلت التقاعد وفرحي بعد التعب بعد الصبر نلت التقاعد وفرحي بعد التعب بعد الصبر يا معلمتنا الرايدة من للكل الفائدة واليوم حقك تفخري ويا كبره بعيون البشر بانجازك وفي في سيرتك رسمتي أجمل الصور بعد التعب طول السنين والجهد كل وقتين وحين الوقت يا وداد حان ترتاحي ويامك تزيد في خدمات في خدمة التعليم لك بصمات بصمه ما هو لحد دنيا مهم. جهالك معلمه متميزه دايم رفعت رأسها يلي صنعت المستحيل بالعزم والفعل الجزيل على يديك تخرجت أجيال جيل بعد جيل أنت يذخر هذا الوطن والعلم في قلبك سكن آه. نشهد بأنك مبدعة شهاده على اشهد لك الانجاز دور لك حق لو تتفاخر بطيب وطبع الزلال قد وهو مضرب للمثال بالتعامل وبالتعامل والخلق زتي زتي على زينك جمال كسبت قلوب البشر باخلاقك اللي بس وسام منزلة وعالي قدر بنت الشيوخ الغانمين من أحسن اللهجة الطيبين عربة أنساب وجدود تستاهل المدح الثمين اختام أبيات القصيد صفحة يلا عسى عمرك مديس ويوفقك ربي دوامك وفالك وحظك سعيد سبعة ثمانية تسعة أربعة صفر